Traian Vescu demonstrează cum a fost înfucat constituia României de ce trei guvern, să faci ca mai immoa ce fac e o prostie. Traian Vescu l-ajut pe Claus Iohannis într-o eventuală sesizare a ce împotriva guvernului. Acum, scris pe sursele a scris în exclusivitate, Iohannis ia în calcul să formuleze o sesizare a Curcii constituționale pentru conflict între autorități. Prizat ar putea fi memorandumul adoptat săptămâna trecut în secret de guvern, prin care se demarează mecanismul de consultare în vederea mutrii ambasadei. Besescu spune ce guvernul a încăcat mai multe articole din Constituie când a aprobat un memorandum secret prin care se analiza o posibilitatea mutri ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Se faci ca mai ce fac fațua e o prostie pentru România. au primit refuzuri multe de la noi, de exemplu, în recunoaterea Kosovo, când au fost presiuni imense. România e pus un fa a înclecerii unei rezolui în. România nu are rachetei portabioană câteau sua, Rusia. Guvernul l-a informat pe preginte ce are pe ordinea de zi o problemă de politic extern? El putea să se conducă bine de guvern. Guvernul face politica extern conform programului de guvernare aprobat de Parlament. În programul de guvernare, mutarea ambasadei de la Tel Aviv? Nu. În loc să mergem la predintele României să vorbim despre mutarea ambasadei, ne-am dus la președintele și premierul Israelului. Au fost câteva articole din Constituție în am introdus îmbelecerarea intern statul Israel, a spus Traian Besescu la B1 TV, la emisiunea Sorina Matei.